Claus Iohannis reacționează la performanța istorică a lui Tibiu subliniere Eriu, a demonstrat, din nou, ce este un luptor. Claus Iohannis reacționează la performanța obținut de românul Tibiu subliniere Eriu, la maratonul Artic Ultra. Presubliniere din teletransmite felicitri prin intermediul paginii sale de Facebook. Felicitări, Tiberiu Meriu, pentru câtigarea maratonului Artic ultra. Pentru a treia oară consecutiv, drapelul României este dus pe primul loc în una dintre cele mai dure competii sportive din lume. O astfel de performanță atinge doar cu determinare și sacrificii, iar Tiberiu Meriu a demonstrat, din nou, ce este un luptor, scrie pre-subliniere din tele. Tiberiu în subliniere sublinierea subliniere Tigat, joi, cursa de plus 350 de mile a maratonului arti. Ultra 6633, el atingând ultimul punct de control, Tuctoyac-Tuc, -tuc, la scurt timp după ora locală 1600. Tiberiu cu subliniere, că Tig pentru a treia oară consecutiv maratonul canadian, care este considerat cel mai dur din lume.